Mutisalut musteroo ne toukkea. Niin lukee, että sinä olet sinä, niin lukee, että niin on niin lukee, niin lukee, mun lukee, niin lukee, niin lukee, niin lukee, niin niin lukee, niin lukee, niin niin You can sing, yes.